Це засідання розпочали з урочистих моментів. Привітали юного чемпіона світу з каратедо та вручили йому грошовий сертифікат. Вихованець сьомої школи Чернявський Олександр Віталійович, який нещодавно став чемпіоном світу з каратедо, дозвольте від себе особисто, від вашого імені, від міської ради, від виконавчого комітету привітати цього гарного козака. Це наша гордість, вручити подяку як мінімум. Е, сертифікат для отримання грошової винагороди одноразової і е, ми робимо подання на отримання стипендії міської ради на наступний рік. Я думаю, цей прекрасний хлопчина буде отримувати стипендії. Тому я щиро дякую за те, що у нас є такі козаки підвищує імідж нашого міста на світовому рівні. Першим питанням порядку денного депутати проголосували за виділення матеріальної допомоги суму 50 тисяч гривень матері пораненого захисника. У нас присутня сьогодні Оля Федорівна, це мати нашого героя, який був в полоні, який сьогодні знаходиться на лікуванні, тому я прошу проголосувати за даний проєкт рішення і підтримати родину Губенко і, зокрема, її сина, який Тривалий час перебував у полоні, ну, на щастя, він звільнений з полону, сьогодні перебуває на мирній нашій Україні, на території мирної країни нашої, і проходить лікування. Дозвольте, Оля Фетрівна, подякувати вам за вашого сила. Я вам дякую. Нехай тримається. Вітання від нас, від місцевої ради. Задійнуємо депутатського корпусу, я хочу побачити вам сертифікат на отримання вашої грошової допомоги і подарунковий набір для вашої сім'ї. Під час розгляду проєктів рішень, пов'язаних із діяльністю комунальних підприємств міста, депутати поставили питання про скарги сміля на незрозумілі суми в нарахуваннях за опалення місць загального користування. Механізм, щоб комунальне підприємство пропрацювало, більш роз'яснити людям все-таки цю формулу, як вона зараз вже з новими змінами нараховується плата за місця загального користування. Приймається цю оплату величину минулий мулиці. Те, що наше комунальне підприємство нараховувало січня місяця, е, ну, не нараховувало на січня місяця. Ми неодноразово збирали волів у СББ, роз'яснювали це питання, щоб доводили до мешканців нашого міста. Згідно е, наказу Мінрегіону, змінилася оплата за місця загального користування. На жаль, не може впливати на цю плату орган місцевого самоврядування. Я особисто також, проти таких ну, платіжок, тому що люди отримують ну, деякі. Ну, є факти, повірте мені, до вас звертаються люди, в мене дуже багато людей звертаються. Ну, є е, плата навіть в 1200 гривень за місця загального користування. 1200 гривень за місця загального користування – це нереально, неадекватно. Коли б людини, трьокімнатна квартира, в 600 гривень там, людина заплатила за гази 1200 за місця загального користування, Я розумію, що це неадекватно, але на жаль, це не залежить від нас. Ми максимально притинули, ми зверталися з листами до Мінрегіону, про внесення змін до цього наказу Мінрегіону, про те, щоб ми все ж таки ну, або залишили на тому ж рівні, або змінили якимось чином цей коефіцієнт. На сьогоднішній день, ну отак, Мінрегіон була чітка відповідь, якщо я не прав, Богдан Валерійович мене поправить. Чітка була відповідь, що ніяких внесення змін до наказу не буде. Тобто буде нараховуватися плата ОТА. Я просто єдине, про що це перше. Друге. Ми вже говорили про це питання, ну, ця плата залежить, ну, скажімо так, 1200 гривень людина це, тому що немає лічильника в будинку, ну, теплового лічильника, вона рівноцінно розподіляється. тому є прохання все ж таки забезпечити вузлами теплово, е, тепловими вузлами, забезпечити всі житлові будинки без виключення, хоч вони там 8-квартирні, 4-квартирні. Щоб людям хоча, хоча б цим зменшити плату. В цьому році з полом у нас бралися тричі. На, е, на минулому тижні вийшов відеосюжет і був розміщений всіх соціалів, знаєш, в всіх соціальних мережах, у всіх групах практично, по місцях загального користування. Ну, не всі його читають. Мені, до кожного ми не доступаємося. Але ми ще повторно розмістимо цю інформацію. Ну, значить, голову СББ просто не спілкується із громадянами, тому що в нас чекають, що ми спілкуємо військовослужбовців. Зійшлися на тому, що у ЗМІ ще раз розпишуть всю методику щодо розрахунків загальнобудинкових потреб централізованого опалення. У ході розгляду питань внесли зміни у програму поховання військовослужбовців, які загинули чи померли під час проходження служби на 2022-2023 роки. У рішення ми вносимо міни, які стосуються не тільки Збройних сил України а та інших формувань, зокрема і е, органів поліції, і всіх інших, які виконують обов'язок захисту нашої держави. На розгляд депутатів також було винесене рішення про використання захисних споруд цивільного захисту. Фактично мова йшла про бомбосховища, що були на балансі СКП Наш дім. СКП наш дім банково, оскільки є ліквідатор. Бомбосховища не можуть бути реалізовані, продані і все інше, ми ті бомбосховища, які були перебували на балансі СКП СКПНШ, приймаємо до кримінальної власності. На баланс виконавчого комітету, для того, щоб можна було використовувати кошти, позальшому, для ремонту даного бомбосховища. Ну то ці ж бомбосховища, вони знаходяться у будинках?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 на території даної громади. Депутати проголосували за приміювання, встановлення надбавок та виплат допомог міському голові на рівні минулого року. Також затвердили структуру та загальну чисельність міської ради та її виконавчих органів на 2023 рік. Фактично, вона теж залишається незмінною. На завершення сесійного засідання депутатський корпус прийняв зміни до цьогорічного бюджету Сміли, а також розглянули головний фінансовий документ Смілянської міської територіальної громади на 2023 рік та проголосували за його прийняття.